Auzi tot mai des că genuflexiunile sunt rele pentru genunchi? În continuare îți voi arăta cum să le execuți corect și să uiți de acest mit. Salutare, eu sunt Florin Dragomir și astăzi îți voi prezenta cel mai eficient exercițiu pentru picioare. Genuflexiunile cu greutatea corpului sunt un exercițiu de bază în antrenamentul membrelor inferioare. Acesta este un exercițiu funcțional, lucrează toată musculatura, coapselor și a fesierilor, se poate executa foarte ușor, cu greutatea corpului, nu ai nevoie de accesorii sau de un spațiu foarte mare. Pentru a putea să beneficiezi din plin de toate beneficiile pe care acest exercițiu ți le aduce, e nevoie să înveți să le execuți 100% corect, înainte să adaugi o greutate adițională. Printre cele mai importante beneficii ale acestui exercițiu, îți amintesc dezvoltarea forței și a rezistenței musculare, îmbunătățirea tonusului la nivelul membrelor inferioare, la creșterea mobilității, în special la nivelul șoldurilor, dar și pentru că este un exercițiu care poate fi executat într-un ritm alert cu număr mare de repetări, îți va crește frecvența cardiacă, iar asta te va ajuta în procesul de ardere a grăsimilor. Bun, pentru a executa acest exercițiu, începem cu picioarele depărtate la lățimea umerilor, vârfurile picioarelor orientate spre înainte sau foarte ușor spre exterior, abdomenul încordat, spatele lung și drept, bărbia tot timpul paralelă cu solul, iar privirea orientată spre înainte. Începem prin a îndoi ușor genunchii, împingem bazinul mult spre Apoi, a orientat genunchii spre exterior și cobori până coapsele ajung paralele cu solul. Menții o secundă poziția, după care împingi puternic în călcâie, împingi bazinul spre înainte, expiri și revin poziția de start. Îți voi arăta și din lateral pentru a înțelege mai bine. Vârfuri în exterior, genunchi în exterior, bazinul merge spre înapoi și coboară până ajunge pe aceeași linie cu genunchii. Pieptul este sus, spatele lung și drept, privirea în față, împingem în călcâie și ne ridicăm. Inspirăm întotdeauna pe coborâre, expirăm pe ridicare. Este important să ții cont și de respirație, pentru că respirând corect, te va ajuta să păstrezi forma corectă a exercițiului. Executa acest exercițiu pentru un număr de 20 de repetări, concentrându-te ca pe fiecare repetare să păstrezi forma corectă a exercițiului. Acum, dacă acesta ți se pare prea greu și nu îl poți efectua, îți recomand ca variantă mai ușoară să încerci să te așezi pe o suprafață înaltă până la nivelul genunchilor. Totodată, dacă acest exercițiu ti se pare mult prea ușor, poți încerca să adaugi o pulsare, da? poți încerca să adaugi o pulsare, poți încerca să adaugi o săritură sau de ce nu, poți adăuga chiar și o greutate adițională. Bun, acum că ai învățat cum să execuți corect genuflexiunile cu greutatea corpului, intră pe canalul meu de YouTube, abonează-te și apasă clopoțelul pentru a primi în continuare notificări atunci când postăm materiale educative. Până data viitoare, să ne auzim cu bine! Fix Your Body Pe Florin îl găsești pe Facebook Instagram Florin Dragomir Anderu Și pe YouTube Florin Dragomir Abonează-te și apasă clopoțelul Pentru ultimele noutăți Fix Your Body, your body.